Ahoj, vítejte v Tvoření nás baví. Dneska si upečeme domácí mysli. Budeme potřebovat něco, čím to zamícháme. Pečící papír a plech. 300 gramů vlaček, 300 gramů nadrcených oříšků. 100 gramů mandlí. 5 lžiček kperníkovýho koření. Půl lžičky. Soli, 50 gramů třtinového cukru a 10 gramů vanilkového cukru, 5 lžic medu, 1 lžička oleje, 100 gramů kokosu, nějaké sušené ovoce, nejdřečenou čokoládu a něco, do čeho to dáme. Nejprve si vezmeme 300 gramů vloček a nasypeme je do toho a rozprostřeme je. Potom si vezmeme 300 gramů oříšků a rozprostřeme to. Potom si vezmeme 100 gramů mandlí a také to rozprostřeme. Potom si vezmeme sůl a perníkové koření a nasypeme to na to. Potom si vezmeme. 20 g křitinového cukru a 10 g vanilkového. Teď to zamícháme. Vezmeme si jednu lžičku oleje a nalijeme. na to. Vezmeme si 5 lžic medu a no to také na to. Potom si vezmeme něco, čím to zamícháme a zamícháme to. Teď to máme pořádně zamíchaný, tak to dáme na 10 minut na 180 stupňů do trouby. Když se nám to 10 minut peklo, tak jsme do dospělého, aby nám to vyndalo z Teď to zamícháme a přidáme sušené ovoce. A rozprostřeme ho. A znovu do mě. to budeme mít zamíchaný, tak tam nasypeme kokos. Když to máme zamíchaný, tak to dáme ještě na 10 minut práct. Teď už se nám to upeklo, tak jsme to nechali pořádně vysjednout. Teď do toho přidáme čokoládu. Kdo nemá rád čokoládu, tak ať si to tam dá bez čokolády. Zamícháme. Čokoládu dáváme do studeného mysli, pro, protože aby nám se nerozhrálo. Teď, když to máme zamíchané, tak si vezmeme mističky a nasypeme to do nich. Krásně voní. Hi